جبس کے ساخت لائٹ لگ چیک کر لو دے سینٹر مغفی آنی ہے لائٹاں سوراخ मास्टर कदरी साहब से तकलीम हो रही जिप्त की इतना है जी पूरे बंदर बने पे मिट्टी मिट्टी हो पे رنگلے بچ لیا ہاں Mm-hmm. <laughs> بڑے نا دو ہاں <تصفيق> بھائی پیلا زیب کا بس دردی ہے آئی کا بھائی رہا بڑھا سمجھ نا ایلو دے آئی ایلی شیف دے ہو شیف دے اسے کئی ہو رہا ہے اسے یہ تک نہیں ہے وہ اسے اکٹوں کو سن Labor אחを سن رہا ہے جہاں ہے کچھا کہję وہ اسے دیکھ و śن اسے دیکھو کہیںٹھ پہنے تو آپ نے دوس تک تھا ، کیونکے 가운데 وہ اسے espe誠 کریں وہ تک کہے کیا کہ رہے اسے براہ ہو گیا سینٹر جگہ خالی ہو گئی دو آ جن دو جانے ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਿੰਨਾ ਛਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਦਰਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਰ ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਾਈ ਟੋਟਲ ਕਰ ਉਹ ਟੋਟਲ ਲੋ 5 ਮੀਟਰ 6 ਮੀਟਰ ਤੇ 46 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 46 656 یہاں پہ میں اس کار دو اتنے آجائے ہیں دو اتنے آجائے ہیں سمٹ کر رہے ہیں میں نے مالی چھاڑ دے میں چھاڑ دے میں نے مارے ہیں انتے کا میں دو اتنے دو اتنے آجائے مان ہیں توڑا مانو کھکیاں تھے اندروں تھے وہ دو اتھیک ہے نا پہ نے ایمی ایک ہند رہی ہے نا اگے دے پہلے نوں باہر دے سوں بند کر کے تے رنگ کرنا دی کرنا ہیں مجھے ایسا تو خالے کی پڑی پڑی پڑی ہم سی جا کے لئے لازم آگے گئے بات کرنے کو آگے تو لگنا ہے انہاں گلہ کر گیا تو تو ایک ایک سن بھی جا گیا ہمی باس تو اگر ہے کہاں ناں تو سیتھا بھائی جی ہیں نا اور باہر کے دیا دیا باہر کے تین ہیں ٹھیک ہے انا دیکھو پھر لگا دو گاز دونوں ہاں کہے اس اپارے سے ایواے ایو لگا دو گاز لگا لکھال ختم ٹائم